Με ποια κριτήρια κρίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών ω επιτυχημένη, Στη χειρουργική ή διπλαστική, λέμε συχνά ότι υπάρχουν τριών κατηγοριών επεμβάσει. Οι επεμβάσεις που είναι ευχαριστημένο και χαρούμενο και ο ασθενή και ο γιατρό. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Mm. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι επεμβάσει όπου είναι ευχαριστημένο ο ασθενή, αλλά όχι ο γιατρό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πετύχει το στόχο μα, αλλά ότι ο ειδικό διαπιστώνει ότι θα μπορούσε να έχει κάνει ίσω και κάτι καλύτερο. Και υπάρχουν και περιπτώσει που είναι ευχαριστημένο ο γιατρό, αλλά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο ο ασθενή. Καταλαβαίνετε ότι αυτέ οι περιπτώσει δεν είναι ότι καλύτερο. Σημαίνει ότι δεν έχουμε καταφέρει να εκπληρώσουμε τι προσδοκίε του ασθενού. Αν λοιπόν, όχι χαριτολόγοντα, στην πραγματικότητα, θεωρήσουμε μία επέμβαση μαλλιών ω επιτυχημένη, θα πρέπει να έχουμε καταφέρει τι προσδοκίε του ασθενού να τι έχουμε ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δεν σημαίνει ότι αν αυτό δεν το έχουμε καταφέρει 100%, μια επέμβαση έχει αποτύχει. Σημαίνει όμω ότι υπάρχει πάντα περιθώριο για βελτίωση και υπάρχει πάντα περιθώριο σε μια δεύτερη επέμβαση να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο πλήστο των περιπτώσεων, σε ποσοστό άνω του 95%, έχουμε ευχαριστημένου ασθενεί στην κλινική μα, στην Advanced Clinics, mm -hmm. από την πρώτη επέμβαση. Αλλά επειδή δεν είμαστε ρομπότ και κανένα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι τέλειος, θα υπάρξουν και περιπτώσει που δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό.